من قال الحلا حسنك في مان علمك المقانة والشواش من لاز وردي ومن دلنا قاش خفت ان اقتني زهراوي في كل جانب ثوابه قاش Oh, <laughs> يا فاتني